Ти сказала, що чисто випадково потрапила в Португалію? У мене сестра є. Коли почалася війна, вона одразу сюди виїхала через знайомих. По неї дитина є, син. І вони сюди приїхали. А я з командою Української федерації танців, Української федерації йоги. Ми почали волонтерити. У нас є великі студії у Львові, дві центри йоги та танців. І ми відкрили там прихисток для людей, які їхали в основному зі Сходу, з Центральної України, які тікали від війни. І там ми розмістили такий величезний центр волонтерства. У нас там більше тисячі людей пройшло за, за весь цей час. У нас тут недалеко від залізничного вокзалу знаходяться, і прямо так з, з вокзалами їх забирали, ці вагони людей. Допомагали там з поселенням, з їжею, з медикаментами, ну а в основному далі їхали люди хто куди. В основному в Європу, хтось жив багато місяців, а потім почав повертатися до Києва, до Харкова. І отак ми волонтерили десь півроку. на початку літа, а я вже так нормально втомилася від того всього, і мене сестра Покликала в гості, каже, приїжджай, сюди, приїжджай. В так, так, сюди, в Португалію? Так, ага. в неї ще там була е, робоча поїздка, вона мала їхати, і попросила приїхати там ще з, з, з Милим по, е, теж побачитися. Я приїхала до неї. Приїхала зі зворотнім квитком там, на, на тиждень відпочити, так сказати, вдохнути повітря. Заб... повернутися назад в Львів. — Так, так. Я таки повернулася назад Львів, але коли я сюди приїхала, я просто закохалася в цю країну. Мені тут дуже сподобалося. І я повернулася назад, але вже десь в кінці літа ми вже закрили що майже всі люди пороз'їжджалися, і ми почали відновлювати заняття. Але я почала дивитися вже в сторону, думати про те, щоб поїхати на якийсь час. Поки йде війна за, за кордон пожити. Але Португалію я до речі не розглядала. взагалі. Ну я взагалі типу сестра тут. Ти її все одно не розглядаєш, навіть Ні... коли в ти в неї влюбилась? Ні, не розглядала, тому що ну по-перше, я не знаю мови. Я а по-друге, я також дуже люблю Америку. Я там вчилася, в мене є ну англійська мова. я дійсно думала їхати в Америку чи в Британію. Плюс в мене є американська віза, але потім несподівано. Моя сестра. Подзвонила в кінці літа і каже, все, я переїжджаю в Бельгію, а вона працює на бельгійську компанію і вона з самого початку хотіла поїхати в Бельгію, але ну, як почалася війна, тоді ж всі їхали куди, куди, куди так, бачили, звичайно ніхто особливо не планував, і в неї все склалося, і вона мені каже, все, я через тиждень переїжджаю в Бельгію, все, а я кажу, «Слухай, а до кого я буду в гості їздити на канікули так. в Португалії?» А вона мені каже, «Ну, слухай, ну, квартира лишається вільна. Якщо хочеш, я поговорю з хазяйкою, і дам тобі ключі, і будеш ти замість мене тут жити». Я подумала, рівно один день, купила на наступний день квиток в один кінець. Це навіть, ну так, трошки було нормально, страшно. Ти такий, їдеш в країну, в якій ти не планував ніколи жити. І... Але думаєш...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 За минулий рік міграційна служба Портуалії видала 113 тисяч резиденцій іноземцям. Якщо хочете знати більше про ринок нерухомості в Портуалії, заходьте на наш сайт vizportual.com. Просто гугліть «Нерухомість в Портуалії vizportual». В блозі ми регулярно публікуємо корисні статті на тему нерухомості. А ще підпишіться на наш телеграм-канал vizportual, щоб не пропускати наші нові публікації. Це коли було? Це, Це було, в кінці літа було, так? Так, в кінці літа. Ну, приїхала я в середині вересня. І вже пройшло півроку чи навіть сім місяців. Так, та, та, та, та, вже сім місяців. І як та. тобі Португалія? Португалії? Клас. Але в мене тут вже різні були етапи. Вже були перші, скажімо так, сльози іммігранта. Ну, мабуть, як і будь-які сльози, вони трапилися через те, що в тебе є якісь очікування, якісь уявлення про те, як має як бути щось має бути, налаштоване та? в цьому світі, а воно налаштоване якось зовсім по-іншому. І ти не можеш зрозуміти, як так? Я танцюю більше 20 років, викладаю я 18 років. І я думала так, ось я приїду в Португалію, покажу своє резюме, і мене тут буде черга з роботодавців, скажімо так, а, а так не вийшло. Тому що ні, були, запрошували все, але е безмови не беруть. Безмови не беруть, навіть в такій сфері, як танці. Ну, чесно, я була здивована, це основне, що мене розстроювало, і ще був такий, ну, це смішний трошки момент. Коли почалася війна і ми почали волонтерили, в мене, скажімо так, фізична актив, танцювальна моя активність, вона ніби як заморозилася. Я не могла танцювати. І якось емоційно, і морально було складно. Я дійсно ну, не, не танцювала. Хоча в мене були учні, які дзвонили, там, просили там, позайматися, потанцювати. Ну, якось мене морально це все дуже-дуже пригнічувало. І одна з причин, чому я почала думати в сторону того, щоб е, виїхати за кордон, на, на якийсь час, це відновити своє так, танцювальне натхнення. Кожен по-різному переживає і може сприймати всі ці події. Ну, я розумію, там у Львові не, не так багато було прильотів, так. Ось, але один із обстрілів, там, ракети впали там, 700 метрів так. від мого дому. Я вперше подумала про те, що щоб виїхати, тому що е, банально тобі страшно за твоє життя. Ти таки думаєш, блін, я не планував 30 років помирати. Ти постійно в страху, у тебе тіло постійно заблоковане, ти постійно готовий там лягати, бігти, кудись, е, ховатися. І звісно, в такому ну, цілесному стані е, так. Не дуже потанцюєш. І вперше, коли мені просто захотілося потанцювати, це було тут. Я навіть, е, Я, до речі, я скину тобі відео, яке зняли під Макс Барський «Хай буде весна». Так. Ось там трошки далі, е, на піску, я просто там почала танцювати і подумала, ой, боже, клас. Як гарно танцювати, я типу, повернулася. Тобто трошки відпустила. Відпустила, так, відпустила. Але це був такий, знаєш, е, танець... Е, Танець терапія, це було так. Коли я вже відчула все, я повертаюся до танців, я хочу танцювати, вчити людей, все, все, все, спочатку почала шукати зал, просто банально зал, зняти для себе, щоб е, вернути, тримати форму. Безпосередньо, чому були сльози? Що, коли я приїхала сюди і вже все, я хочу танцювати, не було цих ну, скажімо так, зовнішніх так, можливостей, там танцювальний зал, там роботи туди. Я сиділа і плакала, і думала, боже, я виїхала з України щоб повернутися в танці. Я хочу танцювати, і я не танцюю. А я стикнулася з такою штукою, що навіть зал в оренду вони не дуже люблять давати, або ну, взагалі не дають. Я почала шукати, ну, там, писати, дзвонити в танцювальній студії. Спочатку просто, щоб познайомитися з місцевими танцюристами, артистами почати тренуватися, і багато хто відповідав, що вони, там, ну, вони не, не дають зал в оренду. Якби, от, якщо хочеш, можеш приходити просто там на, на, на заняття, собі танцювати. Вони дуже обережно ставляться до того, кого впускати е, якби в свій простір, а кого ні. Потім, через деякий час, мені знайомі пояснили одну з причин, чому так може бути. Тому що вони, грубо кажучи, там танцювальна школа вона заробляє е, тим, що продає абонементи. І все. І роблять якісь там свої шоу. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб там, ще доздавати в оренду зал чи, чи, чи ще щось. І у них це залежно від цієї податкової системи, що у них є якийсь ем, ліміт е, грошей від якого вони платять податок. Глибо кажуть, що якщо вони матимуть там, додатковий дохід від залу, то їм потрібно буде і більше податок платити. Вони в цьому не зацікавлені. О. Через деякий час е, я познайомилася з хлопцем, е, власником студії в Порто, який просто мені сказав, слухай, ти можеш просто приходити і займатися безкоштовно собі. Що, дав я, тобі то... ключі? Ні, ключі не дав. Ну, у них там є постійна адміністрація. Ага. Та, дав телефон, сказав, ось, просто там, захочеш прийти, ти типу, позайматися, пиши, якщо зал вільний, приходь. Що я тут помітила, що не все ти купиш за гроші. Ось тут тобто інколи портал? не треба грошей, щоб користуватися, та, так? Так, так, так. Важливо, та, та. ці персональні там... відносини інколи важливіші, та, ніж та. фінансові. Форту... Так, та. в Португалії це, це 100%. Тут багато що вирішує зв'язки. Причому це зв'язки не такі, знаєте, на рівні там, корупції, якісь там мафія, тут якісь свої там, схеми. Е, ні, я не знаю там, чи є це чи ні, а мається на увазі якісь такі персональні, людські, відносини. людські, да, людські класні відносини, що тут португальці, вони е, дуже люблять допомагати, вони дуже відкриті, ну там, знайомий знайомому, хтось комусь там порадити, когось допомогти без проблем. Ну а дивись, коли це така штука, то що, ти не думала, що, блін, плюнути на все, поїду в Америку? Чи в Британію? Ні, до речі, ні-ні-ні, отакої думки в мене бу... не було. У мене було, була думка така, плюнути все і повернутися в Україну. Але це був якраз там грудень-січень, коли... Е... І моя студія також без світла була, ми там все на генераторах, на цих батарейках. Лейд-лейд-лейд. Okay, Ні-ні, в Львові, в Львові. Ага. Е... Обігрівали, підсвічували, і я собі думала, ну так, ну давай їдь в Україну. І я е, думала, що, мабуть, я повернуся, побуду там три дні, і сюди буду в шоті від того всього, і подумаю, ні, краще я повернуся в Португалію. Слухай, напевно ж тут ти була одна і, може, ще одна там бабуся була в сусідньому домі, так? Так, так, так. та. -та, -та, -та, -та. ні? Ні, до речі, в тому домі, де я зараз живу, там реально три квартири тільки живуть. Так, і що, ти, ти виходиш просто, як наче... Місто е, — привіт. Нікого немає, так? Приблизно так, так. Але то було в грудні. Потім вже е, десь з березня почали тут заліжати народ. Зараз, взагалі, багато туристів. Та. Але це таки, так, це т, е, туристичне дуже місце. Коли моя сестра приїхала, перше, що їй сказала хазяйку, вона дає ключі, ледве не стримуючи сльози, каже, Слухай, єдиний такий момент, ми е, цю квартиру ніколи не здавали в зимку і восени, тут, тут тільки влітку, це літній будиночок. Я не знаю, чи ви переживете зиму, але моя сестра не, не дочекалася зиму, вона якраз в серпні поїхала, а зиму тут проживала я. І як під зимою і я, е, ну, Саме тут, в будиночку, було так трошечки екстремально, тому що... Давай скажемо, що будиночок — це звичайний будинок, та, ось та, як, та, як оці. Тобто та, це з вікна, це не дерев'яна будівля там, на березі океану. Та, так? Та, та, та, та, це... це звичайний трьох- чи чотирьохповерховий будинок. Та, так, та, та, та, та, це нормальний збудований будинок. Там є ліфт, там є все, як, як звичайний е, будинок. Але, там немає е, утоплення. Там немає отоплення, ото... і там всюди кафель на підлозі і на, на стінах. І я думаю, що чи... Чи... безпосередньо через цей кафель там дуже-дуже холодно. І я вам на повному серйозі, у мене ще такого не було досвіду ніколи. Інколи було настільки холодно в квартирі, що коли виходило сонце, я виходила грітися на вулицю, а потім поверталася в квартиру, далі працювати собі щось там на комп'ютері чи танцювати. Але дійсно були такі дні, коли Квартирі холодніше, я навіть по градусу дивилася, холодніше, ніж на вулиці. Там дійсно взимку е е холодно, тому що тут ще вологість досить висока так. і коли душі ну, те. Це прямо на березі океану, біля порту. Та, та, та. І ти не думала звідси переїхати? Ні, ні, ні. ні. Мене, дороже. Речі... скажи, бо ну, типу. Типу, щось таке сильно тримаєш, що та, та. треба, мене, щоб ти поділилася цим. Е, мене, до речі, питали і друзі пропонували там приїхати в Порто жити, тому що в Порто теж, ну і в плані танців, там більше і шкіл, і, mm -hmm. і їздити туди, просто тренуватися. Ти... На Комбоєш, на португальській залізничці на електричці, та електричці так? три години витрачаєш. Але мене тримає ось цей оцей друг океан. океан. Він мій, та, він мій і друг, і психолог, і, і мій лікар. Я не знаю, я просто дуже-дуже люблю океан, і е, повітря тут, і якось цю атмосферу. Мені дуже-дуже це подобається. А ти одна зараз тут, чи, не та, баж, чи ні? Так, -та -та одна. одна з океаном, так? Так, одна з океаном, але е зараз в мене є багато тут друзів і вже і португальських танцорів, не танцорів, всяких музикантів, і не тільки, і українських, і... Саме в цьому містечку? Ні-ні-ні, ні, в, в основному Лісабона, в аеропорту, всі там. Ок, а як всі ти з ними там. тусуєшся? Та їжу, їжу тусуюся. Мені тому і оце, це і подобається. У мене, в принципі, ну, завжди життя досить таке динамічне. І я завжди у великій кількості людей зустрічаюся. і. Там, з учнями і так далі, тому мені, мабуть, якраз е, мати собі такий е, дзен, де можна подивитися на океан, помовчати собі, подумати про майбутнє. Багато з ким я записую відео, говорять про гроші. Вартість оренди квартир дуже висока, е, доходи ну, типу, дуже низькі. В школі танців ти сильно багато не заробиш, якщо це не твоя школа. Та, якщо це та, не професійна та, та, та. школа, та. де ти багато років, Працюєш, і в тебе купа учнів. Так, так, так. -та -та. Як Та. заробляти тут? Тим більше в такому маленькому містечку, де нікого немає крім тебе і, ну, і ще Ну ось, від, відкривати свою школу. <ріху> Певно, що так. Так, а кого тренувати, якщо тут людей немає? Ні, саме тут на барі — ні, але в Аверо, я думаю, там є сенс. В Аверо 90 тисяч чоловік населення. — І що, в тебе є така думка? — так, на повному серйозі. — Серйозно? Так, так, серйозно. — А до цих пір чим ти займалася? Ну, з точки зору там, заробітку грошей, чи був якийсь запас, який ти витрачала? — В мене був, та, в мене був деякий запас. У ну, тебе просто настрій такий, ну, дуже класний. Не дивлячись на, все, на всі випробування, які нам дістаються зараз, mm. в тебе є бачення якогось майбутнього. І майбутнього тут, в Португалії. Ти конкретно розумієш, окей, я буду робити ось це, ось це, ось це. Ось це, ось це. І ось це — мій друг, з яким я приходжу, спілкуюся, якому я віддаюся, він віддає мені свою енергію. І в нас така гармонія. Мене, до речі, багато разів питали португальські або бразильські. До речі, тут багато теж бразильців є друзі. Питали, як взагалі українці все це переживають, що зараз відбувається. А я кажу, як мій друг військовий казав, ах, ази, як ніхто не знає ну, того секрету, українці вже замість м'язів сталь, замість крові там, керосин, це цитуючи мого друга військового, на адреналіні, на якоїсь любові до життя, любові до, до людей, до, до миру. От і переживаємо, тому, в принципі, в мене на повному серйозі є думка тут відкритий філіал школи Born to Dance, яка є у Львові, і потім можна буде класні культурні обмін робити. Їздити... — З Україною? Та, — Та-та-та, з України їздити один до одного в гості. — Ти жила в Львові? Та, — Та-та-та-та. Я Розкажи, бо народ... я не ти так гарно говориш українською мовою. — Я народилася у Києві, але у Львові я приїхала 13 років тому. І в мене добрі друзі львів'яни в один із моїх приїздів просто в гості. Я кажу таку фразу, кажу, Боже, так гарно у Львові, я хочу тут зустріти старість, а вони сміють і кажуть, слухай, а нащо тобі та старість, Нащо чекати старість, давай, пакуй речі, переїжджай, що тобі в киві І ти і я в цей день приїхала додому, зібрала отак всі речі, сказала батькам, все, я переїжджаю у Львів і приїхала у Львів. Отак. І там відкрила школу? Так, так, так. Та. І скільки ти років працювала в той школі? Та досі. Всі 13 років Це всім... існувала школа? Та-та-та-та-та. Та. І в Києві, та-та. Ки... Я відкрила свою школу... Born to dance, до речі, ось у мене татуювання. Я в Америці не була. Борн? Борн to dance, так. Це назва моєї школи. Народжена танцювання? Та-та-та. Я відкрила в 2008 році школу в Києві, а потім, коли переїхала у Львів, ще деякий час їздила в Київ і Львів, ну, бо там ще було учні. Але школа існує там в Львові. Так, так, так, ну, там... там є викладачі, та, так? Так, так, та. там є команда тренерів, які працює, з якими я постійно в зв'язку, постійно в онлайні. Там є камери, які час від часу теж проглядаю. Думаю, тобто що... бізнес існує? Ну та, якби та, Це не та. питання про те, що тобі треба тут заробляти, бо немає грошей. Ну, типу, воно працює в Львові та, і та, трошки та, та. заробляє, так? Так, так, так. А, та. окей, супер. Це, це ідеально прямо. І я безпосередньо вже як, повернула вже свою жагу до танці, свій якось моральний стан вирівняла. І я, б, насправді, ще тоді, коли були оці сльози, повернулися в Україну, бо я вже розуміла все. Я хочу викладати, я хочу танцювати. Особливо тоді, ну і зараз, коли нема свого залу, а ти таки сидиш розумієш, бляха, в мене там 300 квадратних метрів і ключі від них. Ось, іди, живи в цій студії. А тут ти не можеш знайти місце, де хоча б на годинку прийти потанцювати. З дзеркалом і з професійним паркетом. Це просто, ну, такий сюрф насправді, так? Але, ну, мене зупиняла якраз думка про те, що ні, я хочу тут щось теж влаштувати, якийсь двіжняк. Зараз е, я в пошуках залу, також я е, займаюся в Порто з дітками. Є такий український центр «Віночок». Е, до речі, з, з основниці цього центру ми познайомилися на мітингу підтримку України у Порто на початку жовтня. Зараз я їжу до них веду заняття, ну, ще трошки в онлайні веду заняття. Теж з але більше з України. І шукаю зал. Товари. Ну, це прям, типу, як Пошт. така ціль на, та, на та, та. найближчі тижні, місяці? Та-та-та, певно, що так. Ну, розкажи, що тут, типу, є якісь критерії, є? наприклад, 100 метрів е, не, не, квадратних, є. чи е, тут, центр міста? Тут, тут яка штука, танцювальний бізнес в Португалії. Дуже розвинений, і, як я бачу, португальці дуже люблять танцювати. Це дуже круто. До речі, тут є такий цікавий теж, теж що помітила момент, що тут дорослі танцюють більше, ніж діти. Ось дорослих груп дуже-дуже багато в кожній школі, прям купа. Дорослих, там, 30+, 40+, 50+, люди приходять, танцюють, кайфують, у них повні залі. Зали. У нас в Україні навпаки. У мене, у мене були дівчата, не знаю, учні, які ну, 35-40-45, ну, і вони і вони навіть в 35 боялися, що, о боже, я дуже стара для танців, а тут тільки починають. Тобто тут є багато шкіл танців, якщо там, на квадратний метр території країни, то більше їх Украї... тут, ніж в Україні. І що, але... ти не боїшся, що 에... буде конкуренція висока? Ні, до речі, ні, ні, я в цьому плані не боюсь. Ні, може, буде, ні, так в будь-якій діяльності є конкуренція. Але... Тут, по-перше, така штука, що я побачила всі школи, танцори між собою дуже кльово комунікують, всі один одного знають. Ну, якось так. Я була тут на, на... декілька тижнів тому, тут був чемпіонат, національний чемпіонат Португалії з хіп-хопу. Ви уявляєте, як команди один одного підтримували. Ось цілі там, групи підтримки з прапорами своїх шкіл і когось іншого там. Хтось інший взяв перше місце, підтримують, там, опладують всі. Це дуже-дуже прикольно. Ось. Але тут який момент, ну, в, в плані шкіл, ці школи, з якими я спілкувалася тут, у яких є зали, де я шукала там погодинно, там, пару разів на тиждень, раз на тиждень, декілька годин взяти, почати вести заняття, то немає вільних годин. Ну, на вечір, okay. звичайно, є там день, але щоб там, відкривати групу, постійно, звичайно, всі хочуть займатися в будні ввечері або там, на вихідних зранку, ну такі самі-самі. Гарячі години, вони зайняті. Щоб відкрити там, з нуля свою школу, тим більше в іншій країні, потрібен ну, там, мінімальний бюджет на це все, там, на, на, на ремонт, на дзеркала, на, на паркет. Ну, йому на маркетинг, Плюс, напевно. Плюс мова. Я розумію, що щоб там, ну, щось відкривати, то ну, мені так нормально треба мову довчити, хоча б до рівня там, B2. Знаєте, я так е трошки відчуваю, що я трошки стала Ближче до портувальців тут і трішечки сповільнилося, тому що ряд задач, які ти вирішуєш там, за тиждень в Україні, тут ти можеш місяць робити. Мені навіть не соромно за це. Тут е, темпи трішечки повільніші. Ну, але може на, це на зараз перш... такий період, коли та, не треба гнати цих. Так, та, та, на, перш... ну, типу. та, на перший час я тому, знаєте, стресувала через це. Що в мене там все, там, тих обдзвонити, туди поїхати, тому там чого, мова мені не відповідають швидко, я там тиждень назад написала, вони там ще навіть не відповіли, ось. І... Ну короче, якщо ти відкриєш згодом, через рік, згодом. то це буде теж нормально, чи ні? Я сподіваюся, це буде швидше. Хоча б, ну, хоча б, щоб це було в цьому році. Твій стиль хіп-хоп і... О, і хай Основний, та І ми любилиний стиль. Ти знаєш, він, він поширений тут. Ну, я просто не знаю, але мені цікаво. Якщо ти заходиш не з тим, що люди звикли танцювати. Mm -mm. Можливо тут сальса, ще щось. Да. До речі, є такий момент. Хіп-хоп тут е популярний. Та. І його танцюють і діти, і дорослі. А High Хілс, Ні, ні. У нас, до речі, High Хілс десь останні 3-4 роки, у нас це просто бум. Багато майстер класів приїжджають лектори, багато відео знімають. Ну, це прям такий супер-супер зараз, як кажуть, мейнстрімовий стиль. То тут ні, тут не Значить, в кожній Він прийде через декілька років? Можливо, так, можливо, так. Не в кожній школі можна, навіть не і не. Чи може не прийде? Не знаю, не знаю, час покаже, може і прийде. Тобто він тут є, але, наприклад, ну, не в кожній школі і навіть не в кожному місті. Тут дуже популярні все, що танцюється в парах — сальса, кізомба, бачата, зумба. І багато і хлопців, і дівчат, і дорослих, і молодих, і старих, ну всяких-всяких танцюють. І, ну, це те, що я бачила там, і може мені попадалася такі школи або там такі відео. Прям дуже їх багато людей збираються на такі танці. У нас в Україні, як правило, парні танці це там 10 дівчат і 3-4 хлопці. І завжди проблема з знайти партнера або партнершу для парної танці і завжди там купа-купа проблем. А тут вони, до речі, дуже-дуже популярні. Тут популярний ось афростиль Бразильський, бразиліан фанк вони називають. Я, до речі, зараз ходжу, займаюся цими стилями. Ну, мені просто цікаво теж щось новенького повчитися. Ось бразиліан фанк, я взагалі навіть не знала, що існує такий стиль танцю. Це дуже-дуже кайфове. Ті, що я танцювала, джаз-фанк теж тут дуже-дуже мало його. Ну, не, не так багато, скажімо так. Як... То ти думаєш, ти додавиш просто щось або пристосуєшся Тоже... до того запиту, який є в аудиторії? Я, як правило, схиляюся до того, щоб якісь стилі, ну які мені в першу чергу подобаються, викладати, або навіть якщо це якась новизна, або щось нетипове, як залучати клієнтів? Ой, до речі, це окрема цікава розмова. Тут теж, ну якщо в Україні. Мабуть, це вже багато хто про це чув, що е, момент цифровізації дуже-дуже швидкий і багато бізнесів там, роблять рекламу винта, в інстаграмі, максимально всякі різні-різні площадки в інтернеті. То Тут саме в танцювальних школах мало хто робить рекламу через Facebook, через Instagram. Можливо, е хто? можливо, якраз я цю традицію і започаткую тут. Тут багато шкіл роблять рекламу через роздачу флеєрів, через знайомих. Тут сарафанне радіо нормально працює через там поклейки афіші, банрів. Ось. Ну немає як такого, так? Ну я не зазначала. Я Ось просто навіть, бачу, що навіть... ресторани, наприклад, вони нормально працюють в чи... мені, мені, мені тут в Інстаграмі, Фейсбуці вилітає постійно реклама там уроки сорфінга, якісь там е ретріт е табори десь на березі е Лісабона чи, чи Кашкай. Чи цікаві, Українці та -та -та -та -та. чи ні? Ні-ні-ні, саме португальська та okay. реклама, або хто робить тут щось в Португалії. Але е, жодної реклами з е, якимось школи там… Танців, та, та? Школи танців, так? школи танців, так-так-так. Це для okay. мене якось теж було дивно, але саме цікаво, ось так, ну, походивши по школах, там, і на заняття на якісь ходила, і на мастер-класи брала, і з кимось там знайомилась, так проходила, дивилася. Зали повні. Зали в школах повні, тобто вони люблять тут танцювати, але тут є багато українців і є в мене вже міні-група українських дів... дівчат, які мені вже кожен раз, коли бачать, кажуть «Саша, коли ти відкриєш групу для нас», я кажу «Дівчата, будь ласка, добивайте мене, коли я знайду зал. Е, є дівчата з курсів, хтось там, хтось з манікюру, хтось… Тобто, так. Але вони тут, в взагалі багато українців, так? — Багато, багато. — Це ну, в, ті, що в... приїхали під час війни, чи ті, які тут жили раніше? — Я оце не знаю точно, але можу сказати, що в чаті, українському чаті, в телеграм-каналі Аверо близько 300 людей, може, навіть ага. більше. Ну, — Ну, не супер Ну, не, не але... — Скільки але... тут ну, в місті живе? — 90 тисяч. Порівняно невелика кількість ну, українців. Так. Ну і навіть по мовних курсах я бачу зараз. Так? У нас, наприклад, ось зараз е, запустили, здається, чи одну, чи дві групи А1, там під, під 20 людей в кожній. В моїй групі близько 16-17 людей. Це, Б, це А2 у нас. Колеги мої на Б2 зараз пішли. Там у них людей 15, ну, навіть по мовних курсах я знаю, що там є десь приблизно 4-5 груп по 15-20 mm -hmm. людей. Тобто це вже майже сотня людей. Як, до речі, у тебе португальська мова? Я думала, її буде легше вчити і швидше. Вона досить інша. От я чула таке, що вона там десь схожа на англійську. Ні, вона нічим не схожа на англійську, тому що ось порядок побудови речення от в англійській мові і в нашій. От Перший йде іменник, потім йде дієслово, наприклад, або там, прикметник і іменник. Так? Якщо ти описуєш там «я люблю смачну їжу», так. Так? то тут, наприклад, ну, в португальській мові прикметник йде після іменника. Так. Вони кажуть там «я люблю їжу, смачну». Тобто порядок слів інший. І, наприклад, ось для мене це перше, що в мене такий був перезавантаження мозку. Тобто ти навіть просто читаєш, Речення, ти інтуїтивно думаєш, так, про що, так, якісь знайомі слова, про що е, мова, а потім ти розумієш, що ні, не так все, тому що ти думаєш, що оце слово було дієслово, а оце, наприклад, іменник, а там навпакився. Але а, ти вже на не... А2. Другий момент, у нас роди позначаються закінченням слова, як так. правило, так, так? так. А, іменник, і прикметник. Тут роди позначаються приставками, аж, ож, а, а у. О, ну, це артиклі. Треба... Артик... Та, та, артиклі. І... і плюс закінчення. Так. І оце треба теж е... вивчати, вивчати, щоб не плутати, не забувати додавати. Але мені, по... е... мені подобається мова. Ось мені її звучання прям дуже-дуже кайфове, дуже подобається. Я коли приїхала вперше і почула цю мову, вона мені якась така, ну, солодко звучить. Мені сама мова подобається. І, ну, коли... Тобі подобається мова, я думаю, все рівно легше вчити. У нас в Лісабоні, ну, в принципі, можна е, навіть не вчити португальську мову. Ну, мені так здається. Тобто ні, ми вчимо португальську Гри, мову, бо є, бо є люди, які не знають англійської мови. Але в більшості випадків, в 95% випадках, mm. ти можеш говорити англійською, і люди розуміють так. і можуть тобі вільно відповісти. Е, що тут з англійською? Саме Ваверо, особливо ось ця частина, центральна частина, тут багато готелів, багато ресторанів, там, магазинів сувенірів, одягу. Тут багато розмовляє персонал англійською мовою, десь трошки далі то ні. Навіть в закладах харчування не завжди є персонал, який розмовляє англійською. Okay, okay. Е, ну, плюс, до речі, ще такий момент. Е, у мене, коли був період емігрантських сльоз, мені пропонували багато Ну і рекомендували, кажуть, слухай, ну чому ти не поїдеш в Лісабон? Там вже багато танцювальних студій, плюс там є багато місць з англійською мовою, може, десь там... Навіть на якусь там підзаробіток, десь влаштуватися, десь-десь. А я ось якось принципово не хотіла, ну в тому плані, що, ну, якщо я вже залишилася в Португалії і шукати місце, англомовне місце, або місце з туристами, ну, ні, ну, камон, ну, так само можна було, ну, не знаю, у Львові залишитися, там, на площі Ринок, з туристами працювати. А мені якось, ну, і подобається і, і, і сам челендж, що ти, ну, більш такий, як... Глибинці, ніби і тут, і тут більше португальського можна зустріти і там і звичок людей, якихось ситуацій, і, і мова, ну ніж там в столиці в Лісабоні, де купа, -купа туристів. Мені ну, це а, і подобається. Сформувалося вже коло таких ну, ближчих знайомих, можливо, не друзів, але не просто знайомих, а такі, з якими можна там хоча б зустрітися не один раз. То, то, то, є. Це в основному хто з національності? Портуальці, бразильці, українці? Є... Ну, українці, звичайно. Українці зараз переживають дуже такий складний емоційний е період. І одночасно це те, що і травмує, я думаю, кожного українця, хто дійсно українець в серці, навіть не обов'язково в паспорті, а в серці. І це одночасно і зближає всіх. Коли ти чуєш десь українську, або десь бачиш символіку, ну мене банально сьогодні. Зранку я зайшла в кав'ярню кави взяти, і за столиком сиділи три три мужчини, такі років за 50. і ну видно, це були або ну майстри, або будівельники в таких е, робочих костюмах і в одного була зверху е, така куртка з тризубом українським. І я коли побачила цей тризуб, мені прямо ж, я кажу: "Слава Україні, ти радієш, Ти ну, думаєш, так звичайно в житті ти, ну, якісь мужики сидять, п'ють, Що ти навіть е-е мимо випрошав, щоб щоб ще не чіплялися до тебе. Ти такий Боже, тризуб це наші хлопці. І це, і це було смішно. А ще з Бразилем в мене є пару таких друзів класних, теж та танцюристи. з танцювальної, з танцювальної сфери, танцювальної та. сфери та, ми навіть вже разом і знімали відео, і виступали трошечки ну, в порту. Ну, Якщо сліз не було більше, то які ще можуть бути мінуси? Ну, ми проговорили про холодну хату. Так. так. Чи, чи, ти, чи ти можеш виділити щось? А, не, ну, насправді, тут е, такий момент є. Португальці, самі як люди, вони дуже-дуже відкриті, дуже, дуже чемні, е, з ними супер комфортно, супер приємно спілкуватися. Я чула такі... Е, Такі думки ніби що ось вони там неквапливі або вони там ліниві. Так, так. Це дуже поширена думка. Дуже типу поширена думка, та-та-та-та. Але отак трошки побувши тут вже 7 місяців, я можу сказати, що я думаю, що це не пов'язано з тим, що вони не люблять якось там працювати чи ще щось, чи докладати зусиль. Ні, я думаю, що насправді, Португальці це люди, які супер кльово вміють кайфувати від життя, і вони вміють отримувати насолоду від життя від банально якихось маленьких речей. І я думаю, що це така риса, якої було б кльово всім повчитися. І якщо вони щось роблять не так швидко, наприклад, як, як ми звикли, то це не значить, що вони там повільні. Це значить, що вони роблять просто в тому темпі, в якому їм кайфово. Ось і все. Щоб не мати там якогось стресу, що якісь дедлайни. Вони насправді нормальні такі теж трудоголіки, якщо їм треба там... Щось зробити, закрити там до дедлайну проект. Вони все зроблять. Все ок. Вони просто працюють в тому темпі, в якому їм комфортно і в якому їхнє життя. Ось наповнено. типу вам не подобається, окей, то ваш шлях да, займайтеся, да, живіть да, як хочете. Та, так, так, так. так, та, та, та. ще такі моменти, які тут помітила, точніше, не помітила за сім місяців. Я не побачила жодної, а я не тільки тут, ну в цьому місці я їздила нараз в Лісабон. Порто, Вальгарве. Е, я за 7 місяців не побачила жодної ДТП, жодної аварії. І не почула жодного разу десь на вулиці якоїсь бійки, якоїсь лайки, що хтось на когось кричить. Ось Я просто не чула, щоб тут вони один на одного кричали. І це прям супер-супер, що мене тут здивувало, дуже приємно. І ось такої, такого рівня тактичності і... Як англійської слова, таке і, і, і толерантності та вихованості я не бачила в жодній країні. Мені здається, якби всі люди були настільки е вічливими, як португальці, у нас би ніколи не було таких війн, як зараз відбувається в Україні. А в яких країнах ти була? О, я була в, Боже, 36 чи 37 країн. А, окей, тобто багато, є чим порівняти, та, так? Так, та, та. і, і в Азії, і Близький Схід, і Америка, і Європа, і там Індія, Туреччина, там Китай, туди вниз. Якщо б була можливість вибрати з цих 38 країн, тобі залишилось портуал. Португалія і Камбоджа, ще ми любов. Ти Камбоджі. була в 37 країнах і не була в Португалії до цього, ні, так? Ні, ні, ні, не була, дійсно не була, але в мене давно була мрія. Ну, типу, ти такий, в Європу, якщо їдеш, правило, куди там. Ну, там, Франція, Німеччина, там, Бельгія, ну щось що поруч, а Португалія вона якась така супер далеко, далека-далека. Але в мене був, ну, давно були була мрія, бажання якось сюди потрапити. Звісно, я ніколи б не подумала, що я б сюди приїхала за таких умов. Я рада тому, що я потрапила сюди, я відчуваю, що тут є чому повчитися і мені, і якогось досвіду набратися, який потім, до речі, теж можна в Україні впроваджувати. У мене вже є пару таких креативних, прикольних ідей. Я думаю, насправді, ось зараз ці українці, які виїхали за кордон, вони мають унікальну можливість повчитися якимось прикольним навичкам, майстерності, професійним якостям, soft skill, та? і привезти потім в Україну саме-саме найкраще. І так само саме-саме найкраще провести в Європу, та сама там діджиталізація. Знаєш, мені португальці досі дивуються, чому я живу на барі, їжу на курси в Еверо, заняття веду, їжу з дітей в Порто і такі, у тебе, мабуть, є машина. Я кажу, немає в мене машини. Я кажу, та ти, ти, ти серйозно? А як ти їздиш? Я кажу, ну як транспортом, електричкою або автобусом, комбойшем, ще чимось. Він каже, ти що? Нащо ти живеш в одному місці, а працюєш в іншому. Так. Я це теж переглянув, до речі. Бо це звично в Києві витрачати одну годину в одну сторону, навіть півтори, так. окей, нормально. Так, що страшного в цьому так. А тут ти таки думаєш, слухай, їхати годину, це наче дуже далеко вже. І ти намагаєшся підлаштувати своє життя таким чином, щоб все було поруч. І навіщо витрачати час на дорогу, якщо ти можеш... Так само провести його з сім'єю, побути на океані, ще щось. Я з тобою через рік поговорю, ти скажеш, все, я все організувала. В сусідньому під'їзді в мене школа, отут кафе, отут в мене прогулянка на океан, все. Я сподіваюся, що стану не настільки апортуваленою, щоб нікуди не виїжджати. Ні-ні, я без цього не люблю жити. Мені постійно такі треба якийсь дві.